Sljedeći gumni tači, partner iz ove pozicije i okomenuči s jedne strane, pa je okomenuči sa druge strane. Znači, čuva se i okomenuči, čuva se i okomenuči. koja izvodi tehniku mora drži bokem tako da usmjerenje kroz bokem bude daleko kroz partnera koji napada dva jokomenuči. Povlačite se unazad cugi i jaši na prvi jokomenuči, idete korak unazad, menjate formu trogla na drugom jokomenuči. I onda ulazite u partnera cugi. Znači još jedan. Kako stojite ovako? jer vi ja pomemoči drugi opomeno znači praktično vrh a, stoji stalno pe u istoj os. I onda vi to obučite i čime krenete zadnjom, novom, prednjom, zadnjom, prednjom i na taj način napadate i terate partnera. Dačeš znači jednom, onaj ko napada, on radi ovo. Ide nazad onaj ko izvodi tehniku prvo ide nazad pa menja formu troluva pa ide naprijed. Provite. Samo da i on me uči ne treba, okay, maš joj bez Znači nije, a, nije odavde ovako pa ovako. Poslije, da me dište. Znači nije odavde ovako pa ovako. Ovdje će on uđe pa će ubi. Bez obzira što... Da Bez obzira što on u tom prvom delu ide unazad. Ako ja uradim ovako i krenem ovako, će krenut u napred i gotov si. Zato je ove ko napada mora se čuvat. Prvo se ovde čuvam, da vidite, ulazim i ovako. I sada ovde pa ovako. Znači, usmjerenje je ka njemu, dodirujem jednu bohjelj, ulazim i sečem. Da on neđe ostav u toj poziciji, on morao nogu nazad i sad dolazim u ovu poziciju. I on bi sad morao dođe u mene da bi se enako polučio nazad. Znači, ako hoću da idem u nazad, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Hoću da idem unapred, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Dakle, idete da 3 koraka unazad pa 3 koraka unapred i iz toga će dući vek. Ovako je oko minući, znači prvo sa desne strane, pa onda iskorak pa sa leve strane. Sad znači ćete probati ovako, znači onaj koji napada, ide iskorak sa leve strane i oko minući, pa iskorak sa desne strane i oko minući. Znači jednom, iz forme progla da je desa noga napred, ovo je napad 1, ovo je napad Voilà, sada promenite spoljni troug u napad. Hajde, po dolazi sa ove strane napada. Pomlačite prednju desnu nogu unazad i ulazite u levu formu trouga. Pošto pate sa dolazi oko meči s druge strane, vraćate se u desnu formu trouga i desne forme trouga možete napraviti. Znači još jednom. Malo pre je bilo leva. Forma Na kraju i odavde je napred. Sada je desna forma na kraju, pa napred. Pričemo, kad kreate napred trenete zadnjem nogom i opet ovam. Znači, usmerenje je kroz boke. Jedan, 2 napred. Ostane. Jedan, dva, napred. Держи, держи, держи. Да, держи, держи, держи.